حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے مال بانڈ رہے ہیں لائن لگی ہوئی ہے آپ کا بیٹا آیا آپ نے اپنے بیٹے کو ایک چادر تین چادر دی امام حسن چادر بیٹے نے گھر جا کر کہا ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں آپ نے مجھے ایک چادر دی ہے علی المرتض کے شہزادے کو تین چادریں دی ہیں میں تو آپ کا بیٹا ہوں اے میرے بیٹے عمر ابد ابن عمر بتا کیا حسین ابن علی کی ماں جیسی ماں تیری ہے او بولو نا سمان اللہ پوری رات بیان جار گیا اور آپ بول نہیں رہے مچل کر فرمایا حسین ابن علی جیسی ماں ہے تیری فرمایا نہیں فرمایا بتا حسین ابن علی جیسے بھائی حسن جیسا تیرا بھائی ہے فرمایا نہیں فرمایا بتا حسین کے باپ علی المتع جیسا تیرا باپ ہے فرمایا نہیں اب بیٹا بول نہیں رہا تھا فرمایا بولو نہیں خلافت پہ دوسرے نمبر پر ہیں علی کو اللہ نے اس نے بڑی عطا فرمائی ہے فرمایا بتاؤ حسین کے نانا جیسا تیرا نانا ہے فرمایا نہیں تو فرمایا پھر یہ اعتراض نہ کرنا کائنات اللہ نے ان کے قدموں کی خاک سے بنائی ہے ان کے قدموں کے نیچے جو خاک اس کے صدقے بنائی ہے یہ اعتراض نہ کرنا جب اسے ابن علی جیسے وہ نانا ان کے جو جیسے نانا ہے باپ بھی نہیں بھائی بھی نہیں پھر ماننا پڑے گا عمر نے جو تین چادریں دی ہیں اپنا فیصلہ نہیں کیا قدرت نے ان کو شانے بڑی فرمائی ہوئی ہے اور آخری حدیث سماعت فرمائیں رسول نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محدث دال کے نیچے زیر محدث کا مطلب ہوتا ہے حدیث کا جاننے والا ایک ہوتا ہے محدث سال کے اوپر زبر فرمایا ہر نبی کی امت میں ایک محدس ہوتا ہے اور میری امت میں جو محدس ہے وہ عمر بن خطاب ہے امیر المومنین <سؤال> مول کائنات شدید کے راوی ہے بتائیے محدث کون ہوتا ہے فرمایا محدس کمانا جس کی زبان اور دماغ, دماغ پر اللہ ڈائریکٹ کلام فرمائے وہ اپنے پاس سے کچھ نہ بولے رب العالمین اس کی زبان پر کلام فرمائے عمر نے جو چادریں بانٹی ہیں وہ اپنا فیصلہ نہیں کیا وہ رب العالمین کا فیصلہ فرمایا